Щоб в руках не, не тримав настоящу, а тримав тільки трофей. Да. Дякую тобі. Нехай цей стяг буде оберегом для вашої сім'ї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 собі в купілку. За словами Олександра, він назбирав 25 тисяч гривень. Просто бачу дуже багато відео всяких в Ютубі, щоб те, як люди передають волонтерам, всякі предмети купують, я теж захотів. Я вирішив купити дрони для, для нашої армії, щоб був це маленький вклад в велику перемогу.